السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تنوف هنا يرانا اون 19 صافي أنتم ما شاء الله في الله والدعاء ونعاود الدعاء والدعاء أنتم شاء الله فيديو يا بي, بي دعاء تاع خير اقسم بالله غير عاوننا بزاف، اكويال موران نروحوا المرضى نطلعوا لهم المرا صح عيطكم لو كان مشاكل باش مش تراهم المرا تاعكم باش تكونوا بوزيتيف دائما ايجابيين حضرنا عليها ونعاودوها دو نوفو باسكو كاين ناس سيف غير يقول لك شوف حنايا حنا قدامين هنايا، ناخدكم بالضحك والمرح وباش تطلعوا المرا باش نفوتوا هاد الازمه هادية توجور ايفوا ريسبكتي ليجيان دائما كان عارفكم الناس يديروا لي بابات تاعكم ماشي بالذالك اون دار طرو فار هذا الموضوع ما ديرناش خدمه باش ان الله حنا راه بنفسنا بامور بزاف تاعنا باش باش ربي يرضى ان شاء الله باذن الله الله باذن الله الرحمن سبحان, سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر الله, الله. الله. الله الله. كل عام وانتم بخير ان شاء الله باذن الله ماذا بكم دعونا دعونا بإذن الله هذا أخونا رمضان معنا الاول بسم الله عليكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله ماذا بينا في دياركم باش نروح عند الناس نعيدوا مع ديارنا باذن الله عندنا فرحه حنا في الكوربي توحدنا مالينا كما انتم توححوا ماليكم كاع ماذا بينا ان شاء الله ربي يطبي ناوي يزول علينا هذا الوضع باذن الله ميرسي <كتشفن> بيا خويا يا عبد القادر هذا هو. كل عام ونتوما بخير إن شاء الله، اللهم تقبل منا ومنكم، وما ننسى باش نترحموا على الشهداء والمتوفيين من كورونا، وكل عام ونتوما بخير الله. يا خويا عبد القادر، يا عيدكم، بالصحة إن شاء الله. يا خوتي أستحبوا والبركة، تجمعوا على ربعكم، تشوفوا فينا على صحيحنا العيد مع مع والله يفطرنا ان شاء الله وربي يحفظكم وعيدوا في ديالكم واذا بينا. ميرسي بيا خويا في الحقيقه خونا ما شاء الله عطاني لونسيان. لونسيان تاعنا. معنا هنايا حنا كاع ممرضين وهذا ممرض معنا شرع الله ليكلم اخويا علي. صح عايتكم كل عام وانتم بخير لمصلحه البلاد والعباد ريحوا في ديوركم. ربي يحفظك ان شاء الله. يعني ونجوز عبد القادر راهو الكاميري فينال ماجد هاهي. توجو عبد القادر قسيم معنا الصحة عيدكم وكل عامكم بخير خالتي ما بقاش تقدم اليد في اليد وان شاء الله تقديم على الوباء وربي يرفع على الوباء صحة عيدكم صحة عيدكم واللي كيفاني كاع ندخل بصحتكم بارك الله فيكم يعطيكم الصحة بارك الله فيكم راكم تشوفوا جوزنا عيدنا هنايا ونصبحوا هنايا ونتمناكم العيد ورانا كامل كامل الدعوة ان شاء الله بيد الله دعو معنا كامل الصحة عيدكم جميع المسلمين وجميع المسلمين في العالم باسره ان شاء الله باذن الله. نتمنى لكم العيد خواتي ماذا بكم ادعوا لنا بالخير وفرحونا ربي يفرحكم ما شاء الله باذن الله إحنا فرحانين بكم وربي يحييك ان شاء الله. الله. خواتي خلوا الناس كاع يشوفونا بالصحه عندكم لجميع الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.